بعض من الناس في البادية يتيممون للصلاة مع وجود الماء الزائد عن شربهم، هل يجوز ذلك؟ هل لكم لا. توجيه نصيحة إلى هؤلاء العامة؟ هذا لا يجوز وكل وكل ما سأل عن هذا نخبركم فيها لا إله إلا الله. هذا لا يجوز، لأن يعني عنده الماء الفاضل يجب الوضوء، في البرية في الأستار والتنزهات وعندهم ما تأتي بالسيارات يلعبون بالماء في تغسيل اواني وفي كذا وفي كذا ولا يتوضاون هذا لا يجب. النبي عليه الصلاه والسلام كان يتوضا الاسفار هو واصحابه قد قد يكون في, في, في ويتوضعون وفي بعض الاحيان قد يقل الماء فيؤتى له بالاناء عليه الصلاه والسلام الصغير ويضع يده فيه حتى ينبع الماء بين اصحابه عليه الصلاه, الصلاة والسلام ويتوضا الناس عند اخرهم من ايات الله وقدرته العظيمه جل وعلا وكان يلتمس الماء الى حضرات الصلاه فإن وجد الماء توضؤوا إيه؟ لا تيمموا، أما يكون عندهم ما موجود وعنده فضل هذا يلزمه ولا يلزمه التيمم، نعم لو كان الماء قليل والماء بعيد عنهم والباقي بقدر شربهم فقط أو شرب بهائمهم في تلك الحالة الحاضرة أن يتيمموا لبعض الماء عنهم وقلة الماء الموجود هذا حالة خاصة فيها التيمم، أما وجود الماء الكافي الماء أو الماء قريب هذا لا يجوز لهم نعم ما مدى صحة الحديث؟ يا الله فيك، أن ناس عندهم مرصد ما مليان ولما حضرت الصلاة صلوا بدون وضوء. ولو يلزمهم القضاء. قال لهم الشخص هذا ابن آه باز يقول ما لكم صلاة الا وضوء ما دام الوايت مملول عندهم. وصلوا وتوضوا وصلوا. الحمد لله الله خير. ونبههم جاه الله المقصود هذا يلزمهم لزوم. يجب على من راى هذا ينبه عليه ويقول لهم هكذا ينبغي مؤمن. النبي عليه السلام كان اذا خطر الناس يقول فليبلغ الشاهد الغائب فربما بلغ اوائل انتم مثلا في هذه الندوات تسمعون الخوائب تبلغون من من تظنون انه يجهل ما سمعتم سمعته والله سمعنا كذا لكن بالتثبت ترى بعض الناس ما يحسن النقل قد ينقل الحرام حلال والحلال حرام نقول التثبت النقل يضبط النقل ثم ينقل يبلغ اخوانه في الباقي او في الحاضره الأشياء التي قد تجهلهم يقول الله سمع كذا في فلان كذا في فلان كذا قال كذا في الصلاة والطهارة إنها في الصيام في الحج في الأمر معروف من ينكر فإنها المسلمين لا يبخل لا يبخل, يبخل يبلغ الله او رسول يبلغ عني ولا ويقول يبلغ الشاهد الغايد فربه يبلغ الأوعد سألة